П'ять годин у полоні російських окупантів. Тримали під прицілом та примушували копати собі могилу. Про те, як тікав з полону, журналістам Суспільного розповів бузький сільський голова Юрій Заволока. 3 березня, у свій день народження, Юрій Заволока виїхав з одного із сіл своєї громади за дружиною та сином, аби перевезти їх у безпечніше місце. Адже у Вознесенському районі вже точились бої. Туди зайшли наземні війська ворога. Поїхав по польовим дорогам, мені потрібно було пересікти дорогу Р-55, і на цій дорогі Р-55 вийшли, відповідно, два представники Російської Федерації з автоматом. Все. Коли я зупинився, я сподівався доказати їм, що я просто водій, що я їду за свою сім'ю, чому не сам, тому що їду з товаришем. Але вони не повірили, почали особистий обшук, і при особистому обшуку я, на жаль, не виклав службове посвідчення. Дізнавшись, що затримали сільського голову, військові Російської Федерації попередили – співпраця або смерть, розповідає Юрій Заволока. Я сказав, що я буду з ними спілкуватися, і потім почалися саме, мабуть, головне. Мене відповідно відвали в лісополосу, де знаходилася їхня техніка, стояла спокійно, де знаходилися представники Російської Федерації, саме військовослужбовці, і почали вони випитувати з мене інформацію. За словами Юрія Заволоки, російські військові були впевнені, що на території громади розташовані підрозділи НАТО та нацистські формування. На 3 березня вони були впевнені, що Миколаїв, Херсон і Одеса вже під їхнім керуванням. Коли я їм повідомляють, що це ну, не так, вони говорять, що чому ти нам брешеш, тому що ми знаємо, нам вже повідомили, це вже всі наші обласні центри, тобто ми цим всім керуємо. Їх дуже цікавила саме переправа. Переправа через річку Південний Буг. Допит періодично припиняли. Я їм збрехав в деяких моментах, вимушено навіть деяк, казав, що десь є, але маленька кількість, що мости підірвані, заміновані. І відповідно до цього, всього, що відбувалося, вони мене тут залишали в спокої з відповідною охороною з 4-5 осіб і потім знову продовжували допит. Заставляли копати собі могилу». У лісосмузі у таборі окупантів в той момент було близько 10 полонених. «Їм було не цікаво спілкуватися з просто жителями. Вони думали, що я мабуть знаю всі таємниці наших військовослужбовців, тому вони намагалися більше тиснути на мене, для того, щоб я їм надав цю інформацію. Відходили туди судам та вели психологічно. Великим везінням Юрій Заволока називає артилерійський обстріл з боку Збройних сил України по позиції окупантів у лісосмузії. Вони потрапили саме в той Урал, який здійснив мою охорону. І коли були деморалізовані російські солдати, деякі були там, скоріш за все, і двохсоті, і трьохсоті, і вони відразу почали тікати з цього лісополоси. Я, мабуть, себе піймав на ті хвилині, що я маю можливість або втекти, або загинути на полі. Тому я вирішив тікати, і дякувати Богу, мені ніхто не вистрілив у спину, і я зміг втекти і вийти в населений пункт, де вже стояли наші військові службовці». Діставшись до українських позицій, Юрій Заволока повідомив, що трапилось і що його телефон був відібраний. Сьогодні чоловік переконаний – артобстріл з боку Збройних сил України подарував йому другий день народження. Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.